نهاية العالم هي أحد المعطيات الواردة في كل الديانات فالمنطلق العقلي لهذه المسألة هو أن العقل لا يتقبل مسألة لا نهاية العقل لا يعترف باللا متناهي ولا يعترف بوجود شيء ذو بداية وليس له نهاية أو بدون بداية حتى لو كانت له نهاية فكل الديانات سواء الوضعية أو السامية أو السماوية تقر بمسألة نهاية العالم أو نهاية الوجود حسب طبيعة الديانة لأن هناك ديانات ذات طابع فلسفي لا تقبل مسألة القول بنهاية العالم وإنما تقول نهاية الوجود لأن الوجود هو المفهوم الأساسي الذي تنطلق منه هذه الديانات وليس مفهوم العالم لأن مفهوم العالم مفهوم مقزم إلى حد ما حيث يشمل فقط ما هو في متناول الإدراك البشري وطبعا الديانة البوذية هي من بين هذه الديانات هناك من يعتبرها ديانة سامية وهناك من يعتبرها ديانة وضعية وفي هذه النقطة اختلاف كبير حسب مراحل تطور الديانة والمعتقد الأساسي والأكثر جوهرية للديانة البوذية هو مفهوم عدم الثبات. لا شيء يدوم إلى الأبد حسب بوذا، وكل شيء سوف يتوقف عن الوجود في وقت ما من سيرورة التاريخ. كل شيء تملكه، وكل شخص تعرفه، وجميع الأماكن التي زرتها، وذكرياتك والكواكب بأكملها، والشمس والمجرة وحتى الكون، بخلاصة النهاية الوجود. حيث يقول سوف يتوقف الوجود في مرحلة ما يعني نهاية العالم مرحلة حتمية حسب المعتقد ويقول حتى السماوات لا تستمر الى الابد ويجب على اي انسان قبول ذلك كالحقيقة الوحيدة الثابتة وبمجرد قبولك لذلك من المفروض عليك اتخاذ خطوة كبيرة نحو الوصول الى السكينة هذا طبعا في المعتقد البوذي ونعلم جميعا ولو داخليا أنه لا يوجد شيء يدوم إلى الأبد وقيل في ذلك قول كثير بما في ذلك قول الفلاسفة قبل اليونانيين واليونانيين لكننا وبطبيعة نفوسنا الميالة نحو السكينة نفضل أن نعيش في حالة إنكار لذلك لأن الجهل يكون نعمة أحيانا ويقول بأن لا شيء يدوم والقول بعدم دوام اي شيء يؤدي الى حقيقه واحده ان للكون نهايه من هذا القول ومن مجموع الكتب المقدسه التي يؤمن بها البوذيين يمكن ان نشمل مساله نهايه العالم في هذا المعتقد وفق ما يلي تقول الديانه البوذيه بان العالم سينتهي بسبب سبعه شموس تحيط بالارض وتحرقها الى نهايتها بكل ما فيها فتغطى الأرض في طبقة من الرماد وتجف المحيطات والحياة بالطبع وموقف الحياة هنا يعني الكائنات الحية بما فيها الإنسان حسب المعتقد البوذي ستنتهي بوقت طويل جدا قبل قيام نهاية الكون يعني قبل أن تدمر الأرض تموت الحياة فوقها وعلميا إن نظرنا إلى هذا من زاوية العلم فهذا ممكن ولو إمكانا نظريا ليس محتملا لكنه ممكن ومما يشبه ذلك إلى حد كبير قول العلماء أن الشمس سوف تتمدد وتحرق كل شيء عن الأرض حتى يصبح حجم الشمس أكبر من مدار الأرض حول الشمس أي أن الأرض سوف تسقط في الشمس وبالتالي تحرق ووفقا لبوذا يحدد تاريخا معينا للحياة فوق الأرض وخارج الأرض. يعني الوجود برمته حيث يقول العالم سينتهي في ست مليارات سنة ولن تكون نهاية العالم ونهاية الحياة في هذا العالم في نفس الوقت نهاية الحياة ستسبق نهاية العالم لا نعلم ما إذا كان المقصود بكلمة العالم الأرض فقط أم أنها تعني كل شيء في الكون هذا راجع إلى مدى توسع بوذا في المرحلة التي عاش فيها توسعا فكريا وعلميا ودينيا لكن من المحتمل أنه لم يكن هناك تصور لوجود أي شيء خارج الأرض ويقول بوذا أيضا أنه كان هناك قبله ثلاثة من بوذا سابقين انتهت الحياة في العالم بين كل واحد منهم بسبب الماء والرياح والنار بالمعنى الحديث الكوارث الطبيعية. وقال إنه سيكون هناك بوذا آخر قبل دمار العالم أيضا وهذا يشير إلى عودة بوذا الخامس نظر بعض العلماء في هذا رياضيا وقالوا انه اذا كان العالم سيستمر ست مليارات سنة حسب البوذية وسيكون هناك خمس بوذا فإن هذا سيعطي بين كل بوذا واخر حوالي مليار ومئتي مليون سنة فطبعا توفي بوذا الرابع منذ 2500 عام مضت لذلك تبقى امامنا حسب المعتقد البوذي مليار ومئتي مليون سنة لكن الجنس البشري لم يوجد إلا قبل حوالي أربع ملايين سنة فعلى افتراض أن جميع البوذيين كانوا بشرا فهذا يعطي حوالي مليون سنة لكل بوذة وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا مليون سنة لننتهي على افتراض البوذي وعلى افتراض أنه تم توزيع البوذيين بالتساوي على مدار الوقت ولم يتم تجميعهم جميعا في وقت واحد وطبعا بما أن هناك نهاية للعالم يعني أن هناك حياة ما بعد هذه النهاية وهو المعتقد الراسخ في جميع الديانات وأحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها مفهوم الدين وطبعا بتفصيل حول مصير البشر بعد نهاية هذا العالم ففي البوذية لن يكون هناك مكان مادي للعيش فيه طبعا وهذا على الأرجح المنطق الصحيح في الدين أن يرجع حياة ما بعد المادة إلى حياة غير مادية لأن نهاية العالم طبعا تعني نهاية المادة لكن وفقا للبوذية ستكون الحياة في مكان سماه بوذا فرومالوك وسوف يتشكل بعد ذلك عالم جديد تماماً، وستعود الحياة إليه وستتكرر دورة الإنشاء مرة أخرى يعني أن وفقا للبوذية الحياة تنتهي وتعود تنتهي بنهاية العالم ويكون مصير البشر إلى عالم سماه فرومالوك وبعد ذلك لينشأ الكون مرة أخرى ولكل ديانة من الديانات السماوية والوضعية موقفها اتجاه نهاية العالم فهناك من تردها إلى أحداث طبيعية وهناك من من لا تقر بالسبب الرئيسي لنهاية العالم